Etsitkö uusia tapoja lisätä tulojasi? Muutaman tunnin työllä voit nyt ansaita 120 dollaria. Tarvitset vain puhelimisen ja tietokoneen aloittaaksesi. Mitä vielä odotat? Maikka, Olen Oona ja testaan erilaisia sivutöitä. Ajan dokumentoida matkani, jotta myös sinä voit löytää itsellesi sopivan lisätyön. Aloitin taloudellisen riippumattomuuden matkani sijoittamalla ja säästämällä ja lopetin päivätyöni noin puolitoista vuotta sitten. Ensimmäinen sivutyöni on ollut Appen. Löysin tämän sivustan LinkedInin kautta. Mikä se on ja mitä siellä tehdään? Videon lopussa paljastan myös, kuinka paljon olen ansainnut rahaa tämän sivutyön kautta. Muista tilata kanava tuosta alhaalta. Periaatteessa tuotat korkealaatuista koulutusdataa tekoälyn järjestelmiin. Olen esimerkiksi litteroinut ääntä tekstiksi ja puhunut englanniksi lauseita, jotta tekoälyä voidaan kehittää parempaan suuntaan. Miten sinä voit aloittaa? Aloita luomalla tili Appeniin. Linkin löydät tästä videon alta. Kun olet rekisteröitynyt, voit käyttää Appenin työsivustoa, löytää erilaisia projekteja ja hakea niihin. Nyt käynnissä on projekti, joka ansaitsee minulle 120 dollaria vain muutaman tunnin työllä. Tarvitset vain puhelimesi ja hiljaisen paikan projektin Tekemiseen. Luet omalla englannin kielen taidolla lauseita, kuten How I can find my way to Kokkola. Olen työskennellyt alustalla vuoden 2022 toukokuusta lähtien vapaalla aikataululla oman haluuni mukaisesti. Olen ansainnut tähän mennessä 685 dollaria ja 5 senttiä. Tästä uusimmasta projektista saa 120 dollaria, kunhan sen laatu on tarkastettu. on loistava tapa lisätä sivutulojasi jos haluat työskennellä kotoa käsin. Niin kauan kuin addox projekti on saatavilla, myös sinä voit ansaita 120 dollaria. Ansait sen 20 dollaria jos rekisteröidyt. Kiitos että tuet kanavaa.